من الى 10 ساعات من الكهرباء يوميا بحلول الربيع القادم من 16 ل 18 ساعه تغذيه بسنه 2023 24 ساعه كهرباء بحلول 2025 2026 بال 2015 ل 24 على 24. اليوم مؤسسة كهربا لبنان ما عندها موارد يعني ما في فلوس نقدر نستخدمها لندفع مستحقات الفيول والفيول غالي مثل ما بتعرفوا <تصفيق>